Moje meno je Matúš Mintiu a ja si tam u ďalšera. Dneska si po dlhej dobe zahráme Sky Wars a tentokrát na Hypixel. Čiže konečne môžeme proste hrať, pretože som prosta Umban. Akože ten Umban už mám okolo 6 mesiacov, lenže môj počítač bol v koncoch, takže som nemohol natáčať nič, iba tu som pár videí vydal, napríklad ten Ludvík, alebo takto. A taktiež ja som si konečne stiahol tento, Sony Vegas, wow. aby som mohol lepšie strihať videá. A musím sa v tom naučiť robiť. Dobre, kamo, ten aj odpínkol. Takže dneska si zahráme proste Skywarsky. Len ja mám takýto problém, že teraz mám akože 80 fps, tutok dole to môžete vidieť. Ale Ja keď niekedy zapne natáčanie, tak mne to drobne na 12 fps a môže mi akúram to hodiť do koša a nie s tým niečo robiť. je možné niečo s tým natáčať. Jo, inak mám perky kúpené. Mám najradšej tento spielógist, alebo ako sa so volá ten kit, preto... What Počkej, kto zabil? Aha, ten typek tuto kstíli. Toto video nebude až také dlhé, pretože chcem len skúsiť, že či mi to vôbec ide. Proste skúšam nové taktiky, ako natáčať lepšie. Takže mňa bolí aj teraz hlava. Poviem, je zle, nechce sa mi vôbec nič robiť, ale aspoň niečo podstate musím vydať na mojče, aby nebol úplne mŕtvy, aj keď no. som asi zakriko, pretože on už je dávne mŕtvy. Dobre, ale mi to seká, tak dúfam, že ešte toto video mi prepačíte a možno ešte ďalšie 10, keď... Posledné 10 videá, ktoré vydám, tak budú zlé. Wow. A ja nemám vlastne resource pack, ja som si to až teraz uvedomil. Aha, už viem prečo mi to tak laguje, lebo ja nemám resource pack ani nič. A ja keď mám normál pack, tak mi to úplne laguje, takže už, už viem prečo. Nazdár, kamaráde! Ty spadneš. <laughs> Chudák, robím všetkým zle. Wow. Kam to faj, kto sa tam tej NT Type ty čo robíš? On no čo nemám meč? Počúvaj, ja nenávidím tieto chudové deti. Ok, minecraft som nehral asi tak. 4 mesiace. Možno viac. Tak 6 mesiacov som nehral Minecraft. Tak chápete, lebo mám školu a akurát ju, akurát ju proste nekončím, ale proste musím sa pripravať do školy, pretože mne začala škola a ja potrebujem sa učiť do školy, pretože máme teraz záverečné testy a takéto p***y proste. Ej, takže... Preste musím sa učiť do školy. A nemám moc času na YouTube. Mojno cez leto. Keď nepojdem komisionálne skúšky, lebo kamo, moje známky sú, že na kraji 4 a 5 A proste potrebujem sa učiť do tej školy, pretože fakt chcem prejsť už tu v základných. Si môžem vybrať, čo chcem more na strednú, aj ja musím sa učiť úplnú čo vôbec ma nezajímajú. Inak určite keď skončím školu, tak pôjdem na nejakú strihovú, alebo aj ja ešte proste určite pôjdem na niečo okolo Filmariny, pretože chcem aj proste na YouTube, aby sa mi darilo a aby som bola aspoň... Ja neviem, ja, ja, ja chcem... Môj cieľ na YouTube je 100 000 odberateľov, takže... Dúfam, že sa mi to niekedy podarí dať. A ty pek dobrý, no má antinokbek na úplný... Dobre, ja zrazu Nie, to je duk, to je Duck! Choď preč, nie. Je yes! on, on si zo so mne chcel urobiť srandu. že som myslel, som úplne núpko, ale pritom tých kokos sa úplne doterba. Dobre, no a proste chcel by som dosiahnuť 100 tisíc odberateľov. A mal by som sa usústriať na hru, pretože ju prehrávam úplne. To video asi nebude moc dlhé, pretože chápeš, je to test. Dáme si ešte tak 5 hier a potom končím, pretože mňa strašne boli hlava, ale že strašne a proste vôbec sa mne nechce. A teraz úplný lak som mal, aha. Ne. Zomreš. O, ty kokos! Jak? Dobre, tak ešte 4 hry si dáme. Zomri. Yes, sir. Toto vyhodím tak. Ja mám žiadny čas playt, more. Tak. Jak sa mi podarilo voláko opraviť tú Gloriusku, takže, asi ča častejšie teraz s ňou budem hrať! Vypadni. Come ja nechcem somriť, pomôc! Bloky. Okay, poď. Ľudia, nie, nemám nový počítač, keby ste sa pýtali, pretože, ja neviem, mne to teraz v hre ide plynulo, ale možno mi to na videu seká. Aha, práve som sa zvomra, že, ja neviem ako mi to ide na videu, ja to vidím, že mi to ide plínulo. A keď pôjdem to video strihať, tak sa zase moraj zamurujem a pôjdem do rohu plakať, pretože moje videa nikdy nebudú mať perfektnú kvalitu, ako by som chcela by mali. Uú, dobre, teraz som úplne, ale že úplne mal inde bloky, je ja chcem mať. A zase vám chestplate. Choď preč. Zlaté abko? Ne. Prosím. Prosím, zomri. Zomri. Yes. Dobre. Dobre. Dobre. Yes. Uh. Dobre. Ľudia. Uh, pos posledný mesiac alebo dve by som chcel práve že urobiť to PWNU. No pretože fakt už dlo nevyšlo. A... Máte sa na čo tešiť? Asi by som mohol povedať. Ja neviem, či sa máte na čo tešiť, pretože tá kvalita asi nebude nič moc, ale chápeš. Kamu? Sorry, že tu tak zjapem, hej, ale to je noé, raz za živo sa ti takéto vec stane. NE! NIE! Odchádzam! Dovidenia! Nenerám to! Nie, proste nie, nie, NIE! Poslednú hru. Ja fakt, mám sople, idem spať o chvíľu. Ja som strašne unavený, je polnoc. Asi by som tu nemal vreska keď je polnoc, alebo dobre. Som trošku nedomyslel, no teraz ma príde mámka zbiť. Mm. Dobre, tak, uh, dobre. <laughs> pokiaľ sa vero páčiu, dajte like, odber a vidíme sa o ďalšera A čajte.